هل يجوز التصدق من فوائد البنوك؟ لا الأصل أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة الأصل أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة فإن كان المراد بالتصدق هنا أن يخرج ما عليه من زكاة المال فالجواب لا لا يجوز يجب أن تخرج أطيب ما عندك لله تبارك وتعالى من حق لله عليك ومن حق للفقير عندك في مالك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهذا حق للسائل والمحروم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات إلى أخر حديث فلا يجوز لك أبدا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون فلا يجوز لك أبدا أن تخرج من هذه الفوائد الربوية زكاة مالك أو صدقة تريد بها وجه الله جل وعلا فالأصل أن الله تعالى طيب لا أقبل إلا طيبة لكن علماءنا في المجامع الفقهية أفتوا بألا تترك هذه الأموال إلى البنوك يعني انت ربنا من عليك وعاوز تستخرج وفيه فوائد لا تترك هذه الفوائد للبنك وتقول بقى انا درويش وانا مش عاوز لا، لا تترك حتى لا تضخم المدرسه الربويه الكبرى، وانما خذ هذه الفوائد البنكيه واخرجها في اي عمل من الاعمال لا بنيه زكاه المال ولا بنيه الصدقه، ومن اهل العلم من قال حتى ولو رايت فقيرا يحتاج اليها فاعطه اياها لا بنيه الزكاه ولا بنيه الصدقه وهي للفقير صدقه وللغني طهره وهي للفقير صدقه وللغني طهره لكن انت تخرجها بنيه الصدقه لنفسك لا لعل الله عز وجل ان يطهرك بها وان يقبل منك هذا العمل فلا حرج ان تخرجها لفقير محتاج وده لا يناقض التاصيل انا أصلته ابدا او في حممت مسجد بيوبنا رصف طريق بناء مستشفى شراء جهاز لمرضى المسلمين لغسيل كلوي او غير ذلك اي باب من هذه الابواب واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقناكم الحلل الطيبه